مرحباً بكم متابعي دولة تيوب سنأخذكم اليوم في رحلة لتتعرف على دولة جديدة من دول العالم سويزلاندا مملكة إسواتيني وتعرف سابقاً باسم مملكة سويزلاند خضعت لحماية بريطانيا ثم لنفوذ اتحاد جنوب أفريقيا وهي مستقلة الآن تقسم سويزلاند الى اربع مقاطعات هي مقاطعة هوهو مقاطعة لوبومو مقاطعة مينزيني مقاطعة شيزلويني. مقاطعة شيزلويني وتعد مدينة مابابان عاصمة دولة سويزلاند كما انها المركز الرئيسي لها ويقدر عدد سكانها بسبعين الف نسمة حسب احصائية 2003 تقع على نهر مابابان وشهدت المدينة نموا كبيرا بعد نقل العاصمة الإدارية من منزيني في عام 1902 وتعد محور تجاري للمناطق المجاورة في حين يتم استخراج القصدير والحديد بالقرب منها وبالرغم من أن اللغة الأولى في البلاد هي السيسواتي إلا أن اللغة الإنجليزية منتشرة بصورة كبيرة ويعتمد نمو مابابان وسوازيلاند نفسها على السياحة وصادرتها من السكر الموقع الجغرافي سويزلاند دولة تقع في القارة الافريقية تحدها دولة جنوب افريقيا من ثلاث جهات الشمال والجنوب والغرب وتحدها من الجهة الشرقية جمهورية موزمبيق مساحة الدولة تبلغ مساحة مملكة سويزلاند حوالي 17364 كم مربعا وهي في المرتبة 156 من بين دول العالم من حيث المساحة اللغة في اسواتيني اللغة الرسمية الإنجليزية ولغة سيسواتي المحلية أي اللغة السوازية لغة تستعمل في سويسلاند وجنوب أفريقيا ويتحدثها 2.5 مليون شخص وهي إحدى اللغات الرسمية في جنوب أفريقيا عملة إيسواتيني تُعرف باسم ليلانيكي السويسلاندي ويبلغ سعرها مقابل الدولار الأمريكي اليوم 0.071 دولارا أمريكيا الاقتصاد في دولة سويسلاند تتميز هذه الدولة بغناها من ناحية الثروات الزراعية والمعدنية مما أدى إلى تطوير اقتصاد متنوع في هذه الدولة بالإضافة إلى ذلك فهي تتميز بالسياحة بشكل متزايد فمعظم السائحين الوافدين إليها من جنوب أفريقيا حيث تجتذبهم العديد من معالم البلاد السياحية مثل الملاهي وتجدر الإشارة إلى امتلاك الأوروبيين ما يقارب نصف أراضي الدولة حيث يزرعون العديد من المحاصيل من أهمها القطن والعنب والأرز وقصب السكر بالإضافة إلى التبغ كما أنهم يربون الأبقار بهدف الاستفادة من لحومها وجلودها المناخ في سويسلاند يقسم مناخ سويسلاند إلى أربعة أقاليم حيث ينعكس مناخ أراضيها عن المناخ المتعارف عليه في غالبية الدول الواقعة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية بمعنى أن فصل الصيف يكون في شهر كانون الثاني والشتاء في شهر حزيران وتسقط غالبية الأمطار في فصل الصيف مع بقاء الشتاء جافا التعداد السكاني يبلغ عدد السكان في دولة أو مملكة سويزلاند مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسة وتسعين نسمة في عام 2018 استنادا إلى أحدث تقديرات الأمم المتحدة أي ما يعادل 0.02% من مجموع سكان العالم الدين في سويزلاند هناك العديد من الديانات المنتشرة في سويسلاند فهناك حوالي 82.70% من مجموع السكان يتمسك بالمسيحية مما يجعله الدين الأكثر شيوعا في سويسلاند كما يمارس في البلد الإسلام بنسبة 0.95% وقد وصل الإسلام إلى سويسلاند عن طريق الهجرة إليها من اتحاد جنوب أفريقيا وقد بدأت الدعوة الإسلامية تنشط فيها وبشكل رسمي في عام 1989 والدين البهائي فيها بنسبة 0.5% والهندوسية بنسبة 0.15% إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وإن أردتم مشاهدة مزيدا من هذا المحتوى الحصري اشترك في القناة